متحبين بجلاله انه على كل شيء قدير. سؤال اخر يقول ابي توفي من سنتين وعاوز اعمل له صدقه جاريه، لا حرج راي القول الجمهور يعني لا ينبغي ان نضيق ما وسع الله. بعض اهل العلم يشترط ان تكون الصدقه الجاريه من فعل المتوفى نفسه والجمهور على ان الصدقه الجاريه يفعلها للمتوفى اي مسلم حتى ولو لم يكن من رحمه، حتى ولو لم يكن من اهله ولا من اولاده. فلا حرج على الإطلاق أن نجري للوالد رحمه الله تعالى صدقة جارية وأعظم الصدقة سقيا الماء، سقيا الماء بردت مية مثلا على يعني أدي يعني مستوى كثير من أهلنا طبعا ان كانت الاسره اسره غنيه بناء مسجد فهذا من اعظم الصدقات الجاريه او ان نكفل فقيرا او اسره يتيمه او ان يعني نقوم باي عمل من اعمال البر ومن اعمال الخير ومن اعظم الصدقات الجاريه العلم الذي ينتفع به لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فالعلم الذي ينتفع به لو اننا تركنا مكتبه مثلا عامه لطلبه العلم الفقراء الذين لا يقدرون على لاشتراء الكتب لينتفعوا بهذا العلم فهذه ايضا من اعظم الصدقات الجاريه واسال الله عز وجل ان يرحمه ولا تغفلوا ايضا له عن الدعاء